Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати деякі переходи, які я знайшов на одному з сайтів. І я спробував їх використати. Мені вони сподобались. Дуже такі динамічні, дуже такі цікаві вийшли переходи. І я сподіваюся, що вони Можуть теж вам сподобатись, я покажу, де їх знайти, як їх скачати, як їх використати в своїй програмі Adobe Premiere. І ну, думаю, що ви зможете теж, теж ними скористатися, принаймні я їх використав в своїх якби, рекламних роликах і мені сподобалось. Все зараз по черзі покажу. Отже, поїхали! В першу чергу покажу сайт, на якому я знайшов ці переходи. Ось у нього назва така mixkit.co І посилання на цей сайт я залишу в описі до цього відео. Ось бачите тут Free Premiere Pro Templates Transitions. І ось якщо подивитись на цьому сайті, він вже перекладений українською, шаблони переходів для Premier Pro 104 безкоштовні шаблони Premier Pro для переходів. Ну, я покажу, от, як, вони, як вони виглядають приблизно таким чином. Да? Ось переходи, е а можна навіть просто наводити мишкою і продивитись, не обов'язково їх клацати. Ну, тут од одразу є приклади, як вони виглядають. Да, ось такі глічі, ось такі переходи. Ну і для того, щоб почати е, ними користуватися, тут ви можете і подивитись, як вони пишуть 104 переходи, ось е, купа сторінок, і можна, можна на свій смак. Я, звісно, вибирав не всі переходи, я пройшовся по всім, але вибрав ті, що мені сподобались. Значить, дивіться, для того, щоб скачати будь-який перехід, ось, наприклад, там цей, значить, я натискаю на сам перехід, і ось, будь ласка, Download Free Template. Натискаємо. Це реклама, а ось пішов, пішло скачування цього переходу. І от він у вас закачується. Дивимось, де він у нас є. Ось він скачався. Зараз. 140 МБ. і зараз ви подивитесь, як він е, виглядає. Ну, спочатку це е, архівований ZIP-файл, який ми разархівовуємо. Так. О, ось звичайний ZIP-файл. Разархівовуємо. І ось ми бачимо, що ми тут бачимо. Ми бачимо, по-перше, як виглядає сам цей, да, ось приклад. Далі у нас тут футажі, які використовуються в цій папочці. І далі, що найцікавіше, у нас є проект Едобовський, який ми з вами можемо відкрити і вже в ньому безпосередньо працювати. Значить, я вам покажу, дивіться, ось я тут, так, це я закрию поки. Закрию. Ось я накачав, бачите, коли їх розархівовував, щось я накачав тут купа різних цих папочок. Ну, от, оце ті переходи, які мені сподобалися і які я використовував в своїх, в своїх рекламних роликах. Я вам зараз покажу, покажу, як це виглядає. Дивіться, ви просто відкриваєте, ось, відкриваєте проєкт того, файлу, який ви скачали. тут повернути, щоб воно мені не заважало. Так. Відкриваєте проект. І ось у мене вже є відкритий проект. І дивіться, що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо ось такий, типу, шаблончик. От прямо ми відкрили проект, видо прем'єрі. І тут дивіться, на першій доріжці V1 у нас ідуть футажи наші, які використовуються. А зверху Накладені прямо ось такі, вже тут я бачу, adjustment transition, тобто накладені ті ефекти, які і будуть забезпечувати нам необхідний, необхідний ефект. І от дивіться, бачите, ось я просто покадрово вам показую, як тут використаний, наприклад, оцей перехід. Да, тобто створені тут ефекти, тут фільтри вже, тобто створений шаблон, тут в один бік, а, ну так, да, це все в один і той самий бік. Так, і от дивіться, що я зробив. Я взяв своє відео, яким, е, яке я буду використовувати, і підклав його е, під цей шаблон. І ось тут, бачите, вже йде у мене мій перехід. Да? Значить, на що тут треба звернути увагу? Зараз я спробую, може, інший проєкт відкрити. Е, на що ми звертаємо увагу? що ось на цьому місці, де у нас є оцей поріз, дивіться, зараз тут буде наглядно видно, я розширю доріжку цю. Значить, ось бачите, у нас йдуть раз, два, три дорожки з самими ефектами, а на першій доріжці на V1 у нас йде наші футажі, тобто наше відео. Тому ми беремо таким чином, щоб стик наших відеофайлів приходиться на ось цей порізь, щоб у нас, ось тут у нас був цей план, да? зараз, якщо я приберу, приховаю ці всі ефекти, то, от я зараз сховав, їх немає, то да, ми просто бачимо з вами, ось іде один план, а потім іде наступний план, просто звичайний встик, ідуть два плани. І цей стик має, має співпадати з оцим е, стиком у цих двох нас Adjustment Transition. Тобто ось на цьому стикі. І тоді буде правильний ефект. Тоді, коли ми включаємо, ось у нас буде застосований цей ефект зараз. Ось таким чином. Да. Ну, отак от. Ну, от, от. Буде виглядати. Якщо подивитись на е, файл, яким я робив. Я тут, поставив, я тут маркер поставив, поставив якраз на, на, цьому, на, ось на цьому стику Маркер. Сейчас, секунду. Для того, щоб, ось, для того, щоб у мене теж цей перехід відбувся. Ну, у мене просто тут план один. Зараз я покажу, де у мене поріс. Зараз я перебежу. Ось я теж сховаю. Оп. Ховаю ці плани. Ось мій план, який йде перший план. Да? А потім я беру, де у мене там другий план, ой, і вставляю його другим стиком. Ось сюди, наприклад, ось таким чином. І от сюди. І от я маю вставити це ось так. От. І от у мене виходить один план. А, і тепер включаю свіцель. Так. Ну, таким чином у мене йде тоді цей перехід. Принцип дуже простий. Да? Тобто, нічого такого складного тут немає. І потім ми. Якщо ми це використовуємо, тобто ми оці, ми прямо тут в цьому проєкті можемо, ну, я прораховував просто маленькі шматочки, і потім ці шматки я скидував і отримував, от подивіться, які я отримував результати. О, от, дивіться, наприклад, я, мені сподобався, наприклад, цей е шаблон, я його використовував своєму рекламному ролику. і я просто нарізав, робив отакі от, от нарізки, дивіться. Раз. Наприклад, такий. Да, або тут зараз буде ось такий перехід. Я вам покажу кілька прикладів. Ось такий. Да, або а, зараз дещо. 133-й. Так, ось тут, наприклад, ось такий перехід. Оп. Да, або ось я там розказую. І перекид на інший. Ну, от мені сподобалось так, от 132-й, наприклад, або отакий. такий. Так. От такий от Zoom. Тому, друзі, зараз вам покажу безпосередньо ролик, в якому де я використав повністю Ну, побудував. Тобто такими маленькими фрагментиками я зробив так, щоб, щоб мій ролик рекламний був більш динамічним. І, ви знаєте, мені, в принципі, це сподобалось. Зараз вам поставлю повністю, отут у мене ролик, скільки він там займає, ну, там 2,5 хвилини, але якщо ви вже уважно подивитесь повністю змонтований, цей ролик ви побачите, я там підставляв ще, крім самих ефектів, самих переходів, тобто я тут використав кілька переходів, які мені сподобалися, я ще використовував аудіо, аудіодоріжки, тобто не тільки це, а ще і звук, звукові ефекти додавав, щоб на кожний, от, в цей, на кожний перехід у мене ще був звуковий ефект. Ну от послухайте маленький шматочок. привіт. Мене звати Сергій Поліщук. Я професійний режисер з досвідом роботи на телебаченні, а також О, академії. Сьогодні Так, да, ну, тобто і от таким от чином я цей. зараз можете подивитися повністю, як виглядає цей ролик, подивитися, як комплексно це все звучить і Ну, от, можете це використовувати в теж в своїх відео. Я думаю, що такі переходи додадуть динаміки вашим відеороликам. Отже, дивимось. Всім привіт, мене звати Сергій Поліщук. Я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні, а також викладач Києво-Могилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен кадр, кожне відео може увійти в історію. Для цього достатньо мати смартфон з відеокамерою та базові навички відеомонтажу. Адже історичних подій і тем для відеороликів навколо нас – просто безліч. Але погодьтеся, що ваша відеозйомка здебільшого виглядає задовгою, одноманітною і нецікавою. Таким відзнятим відео важко вразити і утримати увагу глядача. Для більш якісної реалізації ваших ідей, а саме створення роликів про власну справу, подорожі, родину або ведення відеоблогу у соцмережах, я хочу запропонувати вам онлайн-курс «Відеозйомка для соцмереж». Тут ви по моїм відеоурокам і домашнім завданням зможете оволодіти технікою динамічної відеозйомки на будь-якому гаджеті – смартфоні, фотоапараті чи відеокамері. Я розкажу вам, як оптимізувати вашу відеозйомку, не знімати зайвого, позбутися одноманітності та виокремити емоції. На практичних вправах ви дізнаєтеся про розкадровку, композицію, різні ракурси і крупності планів. Я покажу вам різноманітні художні прийоми відеозйомки, які використовують в кіновиробництві. А також дам практичні поради, як записувати інтерв'ю і себе на камеру. Ми поговоримо про звук, світло, фон та інші технічні аспекти. Можете обрати найбільш зручну для вас форму навчання. Перший варіант. Це самостійне опанування курсу по моїм відеоурокам і самостійне виконання домашніх завдань. В другому варіанті до відеоуроків додаються 4 індивідуальні онлайн-зустрічі зі мною зручний для вас час, де я перевірю ваші домашні завдання, дам зворотній зв'язок щодо покращення відеозйомки, а також відповім на ваші запитання по зйомці і монтажу відео. Тож, якщо ви вирішили покращити якість відеозйомки і зробити її більш динамічною та емоційною, то прямо зараз оберіть форму навчання і натисніть на кнопку «Придбати курс». Ну що ж, друзі, сподіваюся, для вас був корисним цей урок. Сподіваюся, що ви розберетесь, як це використовувати і сподіваюся, що ви зможете використати це в своїх роликах і зробити їх більш динамічними, більш цікавими, ну, більш емоційними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам ці переходи. Напишіть, якщо ви їх спробували скачати і використати. Напишіть, як у вас вийшло. А ще краще, якщо ви, той, хто зможе їх використати в своїх відеороликах, Надішлете мені, мені буде цікаво подивитися, як це у вас виглядає. І я дам свій якби, коментар. Ну, мені дійсно буде цікаво. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. Ставте лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І так само нагадую, що ви можете придбати мої онлайн-курси. До речі, у мене вийшов новий е, онлайн-курс для тих, хто монтує в на макі, і там є е, монтаж не лише в Adobe Premiere, а в іншому застосунку, це ліцензійна безкоштовна програма VN Video Editor, яку ви можете абсолютно легально, безкоштовно встановити на свій MacBook і монтувати в ній теж доволі такі якісні динамічні відеоролики, і я маю 9 відеоуроків, де ви можете або самостійно вивчити, е опанувати цей курс по відеомонтажу, або мати ще онлайн-зустрічі, де я перевірю ваші домашні завдання, де я е дам зворотній зв'язок, відповім на всі ваші запитання. Тому, якщо вам цікаво, це є в описі. На цьому все. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!